الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آه اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم, وأنزل لكم مِّنَ السَّمَاءِ ما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم, وأنزل لكم من السماء ماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجه فأنبتنا به حدائق بهجة ما كان لكم ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله الله بل هم قوم يعدلون